іноземець на Мальті? Чи можеш ти ідентифікуватися без будь-яким із наступних тверджень? Мені обіцяли хорошу роботу, якщо я приїду на Мальту. Але це було неправдою. Я був змушений їхати на Мальту на заробітки. Коли я приїхав на Мальту, мій роботодавець забрав у мене документи. Я змушений працювати на Мальті без контракта або будь-яких прав. Мені не платять за мою роботу, або платять менше, ніж обіцяли. Я роблю те, чого я не хочу робити. Мені і моїй сім'ї погрожували, якщо я спробую піти. Мені довелося зіткнутися з фізичним насильством з боку мого роботодавця. Я змушений жити і працювати в одному й тому ж приміщенні. Мені заборонено вільно пересувати. Якщо ти можеш ідентифікувати себе з будь-яким із наступних тверджень, можливо, ти став жертвою торгівлі людьми. Торгівля людьми та їх експлуатація – це серйозний злочин. Ти можеш отримати підтримку і захист, яких ти потребуєш, ти повинен говорити. Навіть якщо ти боїшся, відчуваєш себе самотнім або думаєш, що ніхто тобі не допоможе, бо ти живеш і працюєш на Мальті без документів, ти все одно можеш звернутися за допомогою. Ось те, що ти можеш зробити, щоб отримати допомогу прямо зараз. Ти можеш подзвонити на номер 179. Один, сім, Надіслати лист на електронну адресу apodsobaka.gov.mt Отримати онлайн-підтримку в анонімному чаті на сайті kelimni.com Або звернутися в соціальну службу Мальти за адресою Агенція Апоч, дорога Сент-Люкс, номер 36, місто Гуардаманджія. Офіси працюють з понеділка по п'ятницю з 8 до 16. Будь ласка, зв'яжись з нами, якщо ти знаєш будь-кого, хто може потребувати нашої підтримки. Пам'ятай, ти дійсно можеш це зробити.